тому що попереду непростий не час. Я беру всі, всі крупи, по, по, кіл, по кілограму беру, да? вот, і пшено, і рис, і гречку, і ячку. Дороже даст стало, стало всі крупи стали. Гречка, так, да, подешевела. Поэтому... Це новий урожай, говорять, тому... Це звичайний процес. По вартості, то, що дорожає, та я реагую абсолютно адекватно на це. Да, заметно, звісно, що дорожають. Що то дешевіть, що то дорожають. В принципі, для воєнного времени я вважаю, що це нормальний процес. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.